No niin, ja tässä me nyt sitten olemme tämän meidän toukkakokeemme äärellä, ja tosiaan niin tässä nämä areenat, mitä meillä on neljä kappaletta, nämä on 80 senttiä kertaa 80 senttiä, näihin jokaiseen areenaan laitetaan aina kaksi toukkaa, ja nämä toukat me olemme keränneet äh, lähinnä tuolta Tvärminen tien tieltä, asfalttitieltä, ja me, miten me sijoitamme nämä areenaan, me pyrimme katsomaan aina koordinaattien perusteella, että joko mahdollisimman lähekkäiset toukat pistämme samaan areenaan tai sitten pyrimme myös valitsemaan, jos mahdollista, että tien toiselta puolelta ja sitten hyvin kaukanta otetaan se toinen toukka sinne areenaan, että katsotaan, että hakeutuuko ne lähemmäs sukulaisiaan vai kauemmaksi niistä. Ja nyt kun me tässä tsekkaillaan tätä boksia, niin ensimmäiseksi me katsomme kellonajan 13.22. Nämä arenathan pitää tarkistaa noin tunnin välein aina. Ja sitten me merkkaamme kellonajan ja lämpötilan ylös. Lämpötilan 19,5 ostetta. Ja sitten me katsomme lyhyesti, mistä nämä toukat menevät täällä. Muistiinpanot. Otamme niistä ylös. Tossa on tuo koodeilla. Eli twärminne 32 ja pinkki, moving along to wall, eli liikkuu seinän suuntaisesti kohti oikeeta alakulmaa. Katsotaan missä se valkoinen kaveri, se on myös tuossa seinän vieressä, se on paikallaan. Eli twärminne 31 ja koodi on valkoinen. Not moving. Sitten me vielä merkitsemme etäisyyden ylös. Etäisyys voi tällä hetkellä arvioida, että se olisi noin 16 senttiä. Ja näistä etäisyyksistä me laskemme aina boksikohtaiset keskiarvot ja keskihajannat. Ja sitten me katsomme, että onko niissä minkäännäköistä patternia olemassa. Tällä hetkellä näyttäisi, että nämä toukat liikkuvat hyvin satunnaisesti toisiinsa nähden, että kylmällä kelillä ne liikkuvat vähemmän, lämpimällä ne liikkuvat paljon enemmän. Joo, ja sitten kun on ollut vuorokauden noissa 80 cm kertaa 80 cm areenoissa, niin sen jälkeen me laitamme ne näihin pitkiin kukkalaatikoihin. Odotta, me odotamme, että ne koteloituvat, ja näitä bokseja me tarkistamme joka päivä kerran aina aamupäivästä. Ja keräämme samanlaiset muistiinpanot kuin noista, että mikä niiden välinen keskinen etäisyys on. Erityisen mielenkiintoista on, jos ne ovat saman sinisimpukan kuoren alla, mitä joissain näissä bokseissa on ollut havaittavissa. Esimerkiksi tässä boksissa E. Niin on ollut kohta viikon verran tuon etummaisen simpukan kuoren alla. Meille se on ainakin erittäin mielenkiintoinen tieto, koska jos ne koteloituvat sinne samaan boksiin tai sen saman simpukan kuoren alle, niin se voisi antaa ainakin vähän osviittaa, että näitä kotiloklustereita olisi olemassa näillä kiiltomadolla. Ja tosiaan niin tässä meidän kokeen tarkoituksella on tutkia näitä, että miten ne sijoittuu toisiinsa nähdä, että ettiikö ne koiraat, ne naaraat jo ennen kuin ne koteloituu. Ja sitten kun ne koteloituu samaan paikkaan ja kun ne kuoriutuu näistä koteloista, niin molemmat sukupuolet voisivat säästää tosi paljon energiaa, kun koiran ei tarvisi koskaan lentää eikä naaraan tarvisi kuluttaa energiaa loistamiseen. Joillakin tulikärpäslajalla uskotaan olevan koteloklustereita, että sitä ei vielä tiedetä, että onko näillä kiiltomadoilla, että useammassa artikkelissa niistä on sellaisia pieniä mainintoja ollut, että näin voisi olla.